там е ви. Да се сееме ваше в Германия, в Чехия, в Словакия и и друго голямо. Нас кара да да имам селнус успех в Чехия. Авал ахак ахриат чехи в шноп 38 чехи яцу, а ואחר כך, היטלר שלח את ההונגרים, אם אתם טופסים קרפטורוס, אז זה, תקבלו את זה. אז ככה, שכה לילה מלחמה, בין אוקראינים וההונגרים, ככה de تاسو e pa kheleshe Romania we kheleshe Hungary de chekap todus de hade an dachten das völlig de al ungarnheimer und kol anio יש שינות, <שנות> עבודה, שינות עבודה, לכולם הם בхנויות יהודיות, היו לא יותר ממלך וחומץ, ביאת זה קנינו את שוק שחור, ביש ההיא קסם, יש ההיא קסם, אז ההיא לא תקנו, אז על הכול היהו לא יהודים, האונגרים. под хайдайто библиотечка вариант на нем за едат хлекчик шега соввакия хлек как типа и около удали а это галегоба а я момент на два на беарба литмир песах видео как я кана песах от 2 дошло маза германий а ва они адано а мы ходим им 38 כש ימתין, זה זה קבורה. את גרמנים, אングליים אבדו, בילא אחדים גרמנים. אז מה ש烨 קיבלו פודא מגרמנים, אז רק זה בצד של כל ההיום תבשוות של של אוקראינה, למשל, אונגריה, למשל, דומיניה, למשל, שבוסטוקיה. אך שהם, הם יום את מתיים, יום על ידי הידור שמה, והכל זה היה בית שלהם, וקרפטרוס היה רק זמנית. הם תפסו את זה אחרי בטרמה העולם הבשונה, ונתנו להם אפשרות לתרוס את הקרפטרוס הזה, והם היו נהדרים, הצ'כים היו טובים מאוד. לא ידענו מה שזה אנטי-סמיטיזם אנטיסי, בכלל. רק עמד היו גם כן, דואג היה קורק, כמו אתגר מנים. היה אז, אנחנו, במקודש, אב ata, כחמש היו ליהודים, מה יהודים, מה היה היה יהודים, לא חופשי אז קבאה אימא תליא, אז. בילamarin, ביבת זה... אני כבר לא הלכת בספר, גמרתי אותה בספר. ולכים מה חיות שלה? ולכים אחר אחות, הייתה לי אחות אז היא עברה רק... היא כבר לא ידעה איזה שבספר לכת. היא הלכה בו צ'כית, אני הלכת באוקראינית. היה שם אוקראינית, אונגרית, צ'כית, כל ואז היא אחר na haya so schulden mit schulden katha ibedit yilam dabem ibedit da bald hin und trotzdem also rayon hayot in holland ähm raslin am pinasala hayot argoth joter in holland wo sham aya laem reportiere stamm shamoshal לי ביחד עבדו, לא היה מצבם טוב עד מתי, והיטלר לא בא. והיטלר בא, אז מהתחלה, היטלר כאילו הוא טוב. אז התכתבו בכתבים וזה. ואחר כך בשנת... ב-2002, היהודים היטלר, על לקו על חיי רכי גדולה אחות אחי דונה אתמול יש יש אתובה לא שידת סגני יקונן ביחד שם אבל היו חמשת חייד ישראל דרך לתימובוגריה יש נשאי שהילים היו שם לשתי בולגריה בת למשל אחד גם בשליה היה בת כל היו בשלוהם לא באתרו הוא לא ידעת למה הם לא אמון ברקו אז זה ויעלם כסף אבל לא כואו אבירון פרטי קטנה זהבה ויצומיהולם באמריקה לתאת לקנדה בזברה צותם אני לא יודעת מה ויעלם כסף וגם הם גיטחו לא יודו észlam esetleg érdelemhajtók a közszót, hogy hogyan a televíde, vagy mikor a rádió más helyen, mivel sok hely a rádió, az a magáénik ne szólt, hogy mikor a judi meg a rádió a helyes is, sőt a szama más helyes a szama, vagy ez a rádió gam lohaj egy szelju judi, az kocka, hát כלום ha mánsz es szamaú, be בא. a Piton, de perszak, hogy nem ungal, Germán nem vádazl egyik vádol illetve lánok, vagy lakszó, lakhuadidotak dolgot, vagy a hova, vagy a részleti ot, mi mi szerebbünk, vagy kinek kinek, de jobb, ahogy mely perszak, ami biztos haláti hajámal komplex, hogy a hajálik nagybb szokszapor, kény már vagyunk éle, de ha a bácselőszárvispázasok az halálti sem, a אז נוסים אל אל גוים נוסים מצות של הם לעשות ז לבית הכנסת ישעם חורים מצות שזה לעשות את זה כמו מתוך כשר okay. אז הם לקורשים דולים עוגות ומצות וזה, מצות לא מצות חלות עוגות עוגות כאילו ואני ואני מסתכלת מה יש פה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 זה היה ככה סופר, חוק אחד, וזה היה צריך להגיד את לבן, קיבלתי, אותו יום נפתח לא אפילו. שחררו אתכם מה זה נפתח? נפתח לאן? זה כל היהודים לקחו נגיד היינו שם בפוזרים לכל עיל היהודים. היו סגע כל חמש אלפים יהודים שם בעיל. <אט> היה שם עשרים וחמש אלפים דיירים. זה בע לא התהיו יהודים אז כולם כולם לא אותו יום כל יום כולם כולם לא קובד תקופשה לנו היו נלך ראשים יותר ואז פינו אותנו שלקחת גיטו ואנחנו אחרי אחרי שבוע לגיטו תקבוזה que chama o vídeo para chamar no dizer, eu digo que eu digo que eu tô falando detalhe do boya ia ia todo está aquele depois depois é que eu digo deixar gan, para já não vimando lá de de de de de az cidade lá no satanismo chama isso mapa e aqui uma palavra ויתכון, ידענו שלא לוקעים אותנו, אז אבל לא היה לנו הרבה כבר למה נקחת, וזה היה לפסח, לא היה אי פה לקנות. לק... אחד עם סוס עגלה, ונקחו אותנו בגטו. בגטו היינו שישה שבועות. Mm -hmm. ושם כל שבוע... גם זה כן... בשנת 44? 44. <ארבע> ו... וכל לקו... אחד, לא a lásd, hogy szépen kenő, van a nagy nagyinula a transport a síní, szokjunk a kótanol betaknését, mivel betaknését, ott sziót, mivel a szabácsolmi kolas, az írhajuk a tanashimba betaknését, az ott sziótanolbeli rohbot, mely rohbot almadnak, ha mégis, mégis, mégis, de na két, ha mégis, zárha jól a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 אז יאסינו מי מה שהיה מאפור, מה, מה שבבייט אז ישנו לוזה ביקשתי אותו את התנות לסות, מקורה אתם אז יזכתה חבילה שלום, לא ידענו שום חבילה לא יתנו לנו שמע לחניס, מקמקו, אבל כל אחד לקח כפס מסחרדון וגם חבילה, גם מזודתה היה לכל אחד A přesně tohle lloydádšun dává. že raději jsme v nátno, když jsme čelíme, že kolá Olam Lloyd dia, jedná se raději, jedná se s ním, že Lloyd שום דבר šonda vará, Lloyd, když nás nám nesvítá, Lloyd, když nás nás nás nás nás nás שámו, שámו, אבל לא יגדו, כי מוחלים מטמ שמה. יגדו, לא יגדונו בכתוב. נגיד, שני יחיים שלי לא קורק בד, בשנת, הם אמרו, הם לא תצליחים, יוחי אלים, מישראל, מונגרים, בפולניה יש, אנחנו יודעים, שצעירים, יש קבוצת צעירים, שאלחיאלים, אנחנו יודעים, ש. זה... ‫פלוגה? ‫-פלוגה כזו, אני יודעת מה. ‫שזה... אז הוא הולך שם, בפולניה, אז הלך, את ראית אותו? ‫גם אנחנו ראינו, לא יודע, לא שמענו. ‫ממנו לא, אז אני בא, נראה... ‫גם כאלה שהפסומות הזה היו, ‫ששם הצ'כים חכים את הילדים של הצ'כים, שהיו צ'כים. אבל כשהייתם ברכבת, לא ידעתם אהם אתם האלוכים? ‫-לא. הגענו אחד בסופת als a szeli iki hétsekozó bárdialogom onni ändrobáydı volt most már kevés a de to saptabasa vagy ugár innenese maghit mi pól abban a vid jó öt lóhaénumaknak de abban a hétet to názom et agok et azen lilót azt aznak magieben vagy ואני אגיד לכם, למה אנחנו הולכים. וחילדים התאובר רצו לא חור, אז אלה להסתכל איך הרכב את נושאה. ועלה, הלך לחלון הזה. וחיקה ארמטה יתכבת, יסתובב. הוא רצה לי דוד a זה יסתובב, ישאר או ימינה או שמאלה. אז שזה איפה זה חבר ביידיש, אבל חבר the mazuld the nilah that you guys have twila gitnay madat as as aba matet bebegi now we have that we are at the culano you call him la gain nilah Míčkano, já taky jenom do míčkano. A zajímají šamáři SSS, aban hledí uhaděj. Tedy heftlíkem, máše, máše zajímají, kdo na Slovácky. Zajímají kvad všechny, tak pan Všechny šamáři. Hej, et, et míčkano. Hej, lím Slovácky. No, a Círín, a Círín, a Círín. Kvad Pro něm amdu, že matka je téma, duchálem, jakéhosi. Oh, švýcarsci, Židém, hájou k mořím, kapo, když už tam. No, samozřejmě, a Slováci, banota, Slováci, od hájou a kapo, šelám. A jakéhosi, maslo, oj, já rád no, bavíte, no, as chmejš, chmejš, amdu, ani zatím nechyt, זה אחר כך גם כן לקוטו בתוך חייל, אבל זה אף פעם לא שמענו ממנו גם כן. אשתו נשדעים ילדה אכתנה והילד הגדול, גדול הילד, בן hayo ani gesagt der hatte ja letzt war immer schon wie gesagt er istica et dieser so geletzt ben lachina hayalo bat na ja bi elkatanschwohl immer dann gehen wir dann ja jeder getan aus imalaka geletzt die jordan und ja wann ihr gesagt der אתה שמאלו אתה ימין. לא אמרתי מה מכיר עשקי. שמאלו ימין, שמאלו ימינה, שמאלו ימינה. ובאה שור... ימין הזה, לא? ימין זה היה לעבודה, שמאל זה היה כנטוריום. זה הרכבת היה ככה באמצע, וצדיך אמצע ימין, נפצית לך שמאל. ואני, אז ולך, ימינה. זה, אבל הוא לא רצה, ואני לא, דת, לא עזבתי אותו. אז הוא אומר לי, אף, אף זה עזבתי, אף. אז אני לא נקעתי לילד, ילד איזיק אותי גם. אז הוא אומר עוד פעם, אף. אז אני עוד לא עזבתי אותו. אז קד כך הוא שואל אותי בגדמנית, שייך לך? אז אני חשבתי שבמזה עמדתי משהו, אבל הוא צועק אז אף, שתזמי אותו. וילד, ואני עוזבתי אותו, וילד מתחיל לדקות, למה הוא שר שלך? אם הוא, היה, הוא הייתי אומר את זה שלי, הייתי הולך איתו. ואז החלורים, ילדים עם פיצל, צעירות, צעירות, הלכו, יחזיקו את התינוק שלהם. ויש אדמי מה שהנכו עם החולים, אז נתנו את הילד שלה לאמא, אז אמא הלכה למעבד, והבד צירה. אמרת בכנישה אחד כסות. אז צירה, ילדה ראשונה נולללה. והיא ילדה איתי אז במקווה חדנו אז. וככה לקרו אותנו קודם. כמו מקווה היה בעניין אחד. אז קודם עוד הידו כל הסרות מכל מקום. והיו שם לא יודעים, יהודיות, ברות יהודיות. אם از لكل واحد وديتو بكل ما قومي بها يا ساد با ربكم ما قومه يريدوا وهناك تراصدت ببنك وك كيلو متاخس وبالساده الثاني بعمدوا شاحنا بين ما قومه ما زي ده قال قالوا ليك تكتبوا مش اا ز اوا ما ان لاي ما طلعنون من لاككاتل ان باكي והם פתקו אחר כך כל, כל הבגדים. אנחנו קיבלנו כל אחד מה שיצא, גדול כביל קטנה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה, קטנה, דולר. איך זה יצא? יצאנו מהמקווה הזה, אז עמדו שם, הבקורות, הבטיחות שם, והם חילקו את זה. איך זה בא מהארגז? אז זה נתנו. מה נתנו? ושאנחנו, אני ראיתי שמלשלים אשר אני הבאתי עלינו מישהו אחר. מי יודע אני איפה או איזה. לא למש אתם פוגדים של עשירים? מה אנחנו לא. זה רק מי שעבדנו בחוץ. ובדעתיים לא עבדנו רק מקום. רק הכניסו אותנו לבלוק כזה לצריף. אז הלכנו לצריף, ובר היו שם אנשים הרי, ובצליפה היו טוב, אני מבעי שתי ועשירים, מפה שלוש קומות. ‫אתה לא ראית את זה שם? ‫-כן, ראי. ‫שלוש קומות. ‫אז אני אשרתי על מיטה שתיים, ‫בסוף סוף. ‫קודם נתנו רק שש ושש, ‫שש ככה ושש ככה אנשים. ‫-על מיטה? ‫על מיטה, אבל עכשיו היית ‫מוחם כמו אחד ושני לשכף, ‫ואחר כך זה לא היה מקום, ‫אז ככה על از زمانی که احتمالاً این احتمال را سالیستویم بلایل از کل شش این مهرکیم نیستویم و از این رو خشودیم احتمالشی نیست. و که به زیر این رو هر بیزمان های رو شما می‌خواهیم که ازشان می‌گیریم. دو از این رو wird ein seprogramma kull behasim mišuba hozer i mišuba ja hozer das kolla va ja drajosama temesim blok im und ja tiet und aber mir misradin ss beite am mein bog jo bečemuš haya bat khatset behozer ko na ranu šataim bzet miablo kaze avanzat zaino sabulin mod Nejjasnějšími, ale beres, když je 10 centimetr, hajez, toto říkáte, síňové říkají roh, v maim, v maim, nejedná se o to, že to je možná rok, šest let, nejde to zašlu síň, v im vypadá síňové takhle, což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 זה אחת-כך יותר מוחד ‫היו כבר לקחו לעבודה, ‫כל מילי עבודות. ‫זה היה בבירקנאון? ‫-בבירקנאון, כן, היו. ‫אחת-כך אני קודם עבדתי במדבר, ‫גם כן איך הגעתי שם, כן לא לקחו אותי, ‫אז זה היה צריך... אלף 1,200 נשים, ‫והיה צריך 30 עובדות. אז חברית היה ככה, ‫היות יש מנהיות, ‫והם אם אני רוצה לקחו אותי, ויראה טובה מהשאר שלנו. ומשהו, אני רואה שהאסס לא כל כך מסכיר. הבחורה מה שכותבת, מה של משרד, אני ברחתי ככה מפור שורה, ושם היינו מה שאלה קוק, מה זה יבוא יאכלו את זה. זה מטבח להכין את האוכל להכנה לכולם, כן. אין לגרמנים. לא נגיד לא, לא. לא, שאנחנו היו שימו קצת זה תחת, זה זה אחד היה התפל של 6 ליטר. צריך גדולים. כשאני אחז, אני אחז איזה איש, איש איזה פה היד, איש, לא, לא מדברת היד אקווה, אז זה ינו היד שתי בנות שמה, אז היח שמה זה היח מי קצת מי פחמ, מי כישאר יד, כישאר פח, פחמ, ההיא, היח התסיק Na tanci man za kachmar, a zde taky mám jednoho lotzieta až, že jim je proces až ojvování, že je za to příklad, že je to založí, že je, že je, že je, že je, že je, že je, že je, že je, že je, ב_HARDה, מרחדש, יש את זה, בhai обществי, שujemy, של של כלו קילים, מה שסובלים, שמה, מה שאמנם את האוכל. שההיא שיאת אסוי, ברא מי שילית, ברא מי שימלית, אחד, נגיד, אז, אז אימא, когда котяка אנחנו... нагадала какая-то она це э аз вишама але ласотзе זה охел в филак ну яце за самну бегуц в бау мия мия батим є шорим дару я цлитий ему таку а тем אז בואו מרשי, זה נכון יש שמה, יש בצליב אחד חייה שמונה מאות, חייבנות, חייבנות וחייל. אנחנו לא ידענו, זה חודים לקחו נשאר בזלזע. לא, לא, לא ידענו, ידענו, זה לא קים אותם, אבל לא, זה לא לא חרוכ תכף. ידענו, זה סודקים לשם ושמה. עדתם לא, ו... אבל אבל ידעתם זה, אז לא ידעתם שיגמא אורים? לא, לא. אנחנו לא יודעים כלום. לא כן אנחנו, אבל בירידולים, משפרים, że לא יודעים שום דבר, בהולנד, ב amsterdam. גם גם לא יודעים שום דבר. אז מה קום, לא צריך לנהוג ליהנות, לא יודעת כלום, לא ישום דבר, אבל בישרא בבלבול לא יודע. לא יודעים כלום, כי אנחנו אז כל אמת חלנו ליבק, משהו אין, משהו יש תגידו לבנות ישוב קלע נצליברה על ארביתו טילו נוב ישאקו יקוב עם קבצה חדשה ו אז היא אומרת תשבו שבע אקרות ימים שלכם תידו לכם מי אמרה לכם את זה מי אמרה לכם שלנו כן שתיים החיים היו, אז הם אמרו, תשבור, אני אתן לכם שעה לשבת. ואותה, אני לא יכולה, אז אייסי יכול להיכנס. וישבנו על בצפה, שעה, והשנייה אמרה, לא, זה... זה כאילו... לא הוצא לסתת לנו. השנייה, סיפרה, תקר, תדעו לכם, לכן אין הודים, כמה זמן במחנה? ‫אנחנו היינו שנה. ‫אחרי שנה היא סיפורה לכם? ‫-לא, לא. ‫תכן, מה שהגענו, הכנסנו, ‫בנו להימר את השלוש שמיטות ככה, ‫ולך מעיץ, שום דבר נשמע, ‫לך מעיץ. כל החמדה שלנו התחילה לבכות, ‫הפה הגיעו. ‫ואז היא, איך אדם אמרה, ‫תשבו? ‫זה שבע שלכם. ‫אין להם יותר חודים. יש להם ישפרא יותר, וזה, וזה, וזה, ככה אנחנו פתחנו שמה, שיבחאים שלנו, כי זה, לומד את כל זה, זה קamasמן כלום, לא קלחנו, יפנו יום זה, היא כל אלה, כל ה, היגמר, שידותים, היגמ, היגמ, היגמ, היגמ, היגמ, היגמ, V úterý, v úterý vám donosíme omáčky kávy. A tohle je loha, je loha kávy šachot, loha kávy. Loha je káva, je to káva, je to. Tohle jsou obča, tohle jsou látky, které danou marák, marák, tohle jsou. Tohle jsou mýře kota. To znamená, היה, אני chceš, že mi chceš, že mi שתי בנות jsme של na מה הם יום סילינג לא היה לו, אז בגלל זה לא היה סילינג. מאחר אנשים הם איביו, אז הijo אז כל אחד קיבל סיל? או זה לא, זה לא קדמו. אז המקום יום מחש纳斯. אנחנו שום דבר לא בינו, לא בדרום, לא כל מה, לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא אז הם עמדו, מה שיש להם, תנו לנו, תנו לנו. אתם כבר כל הכל לא צריכים את זה, אתם לא כבר בזה בחזרה. ומתפחות, הבנות ביקשו מאוד מאוד מתפחות, אז המתפחות נראה, נתנו ללכת. בשדות לא היו. ואף אחד, שד אחד לא היה. הורידו אז הבנות ביקשו, בתיקות, מה שיש אז אבל זה היה צריך לזרוק, ופחדנו כבר. וזכר כך שאוכל היה כל אחד, ועצמו, וחשבנו, ובדי עם איזשהו עבודה אותנו, ואנחנו צריכים שם סילים, צריכים אוכל, צריכים לעשות, אני יודעת, לא ידענו שום ואז נתנו לשתי נשא איש שתי סילים. שש ושש, אחר כך, אחר das so schlug adi schlug oder schlug und so kommt das schlug pam nachher hatten wir oft so so da oft waren wir auf der straße 7 hier und mit der hier schlug schtemes und ja war wir waren so auf der aufreise wir gesehen haben ja auch és jönnek ott, jönnek ott. Lógy ezeket ott és álltom, akkor én... Szellek? Szellek. Szellek lapán, szellek sekor, hum, helye, vele is a helye nem tapolhat a damak. Ez a helye, a helye. Mások a helye, ולחם היה... חתיתי עוד לחם קטן וחתתי שתיים כזה חתיכה, זה היה בכל יום. אז היו אנשים שכאמרו לזה, לא תהייתי בבוקר, בבדר, זה לא היה עד לי. זה היה שם, אמרו שיש פה 250 גרם, אבל לא יודע שהיה שם. ואני, נגיד, אני זה לחמישה. שבאכלת כל חמש פעמים ההיה, זה הולך לי לחתם. היום מיכרים, זה יש יzik, וזה תקח תחילה, תקח תקדים, בקנו בו מיה. אם קמו בבורקדו קנו לחייה. קוריאו כי בחרו זה קוריאו ב'ד, כי בחרו תליח. ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, אבל בוקר אנחנו קמים קיבלו, מקבלים את כל מהי מזד, קפיץ, קילו, אז מישהו היה קפיטו שתרחין, מזד, פרקודה אתה תוסתרחין, ima קפה יזז. צוורא ימ היה там ידידא שומרא. בקנדבולח פה מתלך, ממי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי מי הם היו במחסם, פה הביאו כל הדברים, מה שאילו, מה שקבראו לברקן או ידעו מיד הכאבית, אז בכל אחד הביא הרבה חבילות. הדי, לא, הרבה הוא שזה אי אפשר אבל כל אחד הביא מזוודה. אז מזוודה נעקו הכי, פלדים הכי טובים. וזה היה שם המחסמים מה שעשו, חילקו את זה. מלאים ולחות, מלאים והיה לחות לגמרי, אבל תחתונים וחזיות ושמלות והכל, לחות לחות. ונגיד, ודודת השתי בני דודות עבוד רק עם הנראים. אחד עבוד רק עם השמלות, שלישית קיבלה רק את הלבנים. וזה אחר כך עם הסוג, הבדים טובים שלכו לי לגרמניה.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 almatájára gyádanuk vagyjánok, hogy mit tanulról, semmával egyetlen. Véve, a barátnőm azóta van nem tudom, hát hol volt egyáltalánul szélap előbb, hogy szakultam, de most jött egy a szálló kolajon alá, észembe az a hatigó a עצים כאלה רכבים. של של משהיון של המיטה? של המיטה. איך בוא נמצא. המעקה? לא, אבל בנרבים כאלה. המעקה זה צעד, זה יודעת... זה יודעת, הוא גרריש אבל... לא את לא, לא. זה... אחת אז זה נפל. ואז זה נפל למעלה, אז זה נפל על... אלה שם למטה. אלה שם למטה, אז היצעה פה. ואיפה את השענת למעלה? אני השענתי באמצע. והיה זמן ששערתי למעלה, והיה אחר כך עברנו לבלוק אחר, אז השענתי באמצע. אז למטה התחילו לצורך, וזה נפלנו עליהם. אז... ‫כן, היא תקבעו את החשמר הזה, ‫היה שם החשמר. בבלוק, בברוק, ‫היה כאילו תנות הענק. ‫אז כאילו, כמישהו באו משוויץ לבדוק. ‫אם הם ידעו מתי באים, ‫אז הכינו, אז היה גם ארוחה טובה. ‫מאתם ידעו ששוויצים באים ‫ותאמים את האוכל, ‫וכאילו, יש לנו מקום מצוין. ככה ראו אותנו, ולשווייצר הייתה חוקשייה, הייתה שיחידמה שלו, הייתה מלחמה. אז והם וכל... בתקורה היה להם נראה אפשרות לבדוק כל ה... יום אני באד אחד, פתרתי גישו, כי אני שופע ארבא, צא אדוסים מיקרוים לפולין. יום פולין אף אחד אף אפשיא ארבא ארבא. אז פתר אGermanים את הההיות, כי בתחילת של גרמניה לא בודד. גבאד? אני לא הולכת, בcz לי ההיות כה ‫זה היה קרץ, קוראים את זה, ‫פצעים פה, זה לא... ‫קוראים את זה עם מישהו ‫מחרבה פצעים a פנים יש. ‫אדם? ‫-אדם, אני שושבת לא יודעת. ‫זה גם איזה סבאית ‫יש קרץ, קוראים את זה. ‫והיו מה שהיה להם מלא. ‫אז זה לא טיפוסר, סתם žeže, to je vše, jak mohu říct, že obět mi necháte šéni, maliťa jak kamera, kamera byl meč na kameru, vám peníšatí, lola kotíla, vám těch odoslejte, na školu má, koláček, drát, drát, idu tam do Německa, vše má, vám tu by, vám ומה אתם עשיתם עימה. בינתיים? ואנחנו הלכנו לבוד איזה שומאים, אני לא יודעת שם בדיוק זה היה בשום דבר כמו מדים כמו עמלים של נחסות את, את הבריחה עם אדמה. אז החיה שמה על קרגלים. אז לא, רק, לא, אתה הולך, אתה הולך השינות. מלינו את זה עם אדמה, שמעקבדים אבדו שמרק או מילאו לנו את הכלות האלו, והבינו את זה למים והופכנו את זה וזה למים. אז זה יצא ככה כמו רוצים את ה... לא ים, אבל זה מים יותר כמו מים נגיד, למלות את זה, שלא יבשת מים. ما שמה, نشمام بخاطر نماد میگه میپذیریم. اما زن های قطعات صوف از باید آن با. که از به دسامبر پارلور های کرماتوریوم کرماتوریوم زه لوب زه های کرماتوریوم احاطه نیستند. و زه هایو را تو میروست میروشیم היו او پوزه. מה שלא יאדוביהם, בירוט. פאתיزان? זה ידוע, פאתיزانים, פאתיزانים זה לא פה יאלים. פאתיزانים זה, זה, פאתיزانים זה איו, זה, זה, פאתיزانים זה זה, זה, זה, פאתיزانים זה איו, זה, לא, זה, זה, פאתיزانים זה איו, זה, זה, זה, פאתיزانים זה איו, זה, זה, זה, זה איו, זה, זה, זה, ביד, לגבור פרטיזנים. ופרטיזנים הלכו עם נשק. והם לא הלכו עם נשק? ואילו מה שהם רשו לא היה להם נשק. לדעת, מי שהיה פרטי זה היה. ולאן אתם הלכתם? ו... ואנחנו... אז עבדנו שמה... ופתאום באה איזושהי פקודה, כשהיהודים... לא הוכים יותר לעבודה, עד עקב, והיו שם עד בלו יהודים. וזה חבר מפולניה, מרוסיה, מה ש... תפסו אותם, היו נגד, כולם היו נגד גדמנים. אז... הפטלינגן, זה קדעו אותם... זה... אז זה קיבלו אונש ושלכו אותם גם כן. אושוויץ, ברכנוב, שלכו... גם כן היו איתנו, نگیده ایشها اخرا روسیا های دارم نه هدش لانم به مطب از اساس باهم داشتیم که های دایسا از این سفر هی هی لقی اشواه بستا کلا ماندنو ایراندنو ابتدی و زودی های آخر ایوتا خودا אז חיינו שיעור נלהט לא ידיאת להן. אז מישר חי אבל הם לא תקتونים לא חצייה. אז חיינו יכולים ליגנופש את מדקה להן. דבר זה נובד מזה. אז שבתנו להן אחד. בקר אחד על אוטו. אפ"ה אחד. היא שמה דקה נאה. אז אחרו אבל קרוב שהיה על גדר מת על כל אוטו מגדים. מה בנות ממש תפסות להן. לוהי מיסור mir müssen ja patatkhit gar zu haysham was haben so die bosse ja so die heiter da shamar je ich habe mir erzählt äh aktivitäten ja ja shamar also ist berlin wir kacken dann baden dann schein dass kloan schau in deutschland כולם לילה אחד, ובוקר קמים עם המחנה ריק, לגמרי ריק. כולם לקחו בלי לילה אחת, לקמטותים. המחנה של הצורנים היה בתוך זה שהם הם דבטות כמונו, יזיקו אותם כמונו, רק לחות. זה היה, לא הגעת לחות, לצורנים, זה ידושה של צורנים. Kulam vlastně tak, že aspoň na několik zájektů máte, až vidíte, jak mají někdy šeří mu lógary běhvat, a díky mu jsou lágery. Všechno aspoň, co je, že asítí kdehodě což je to lůžka, nebože vše, že v skýbání, ale לא הידלנו לObjectTypeים, ל цвет, ל wzman, ל... לא צהוב לóg? לóg, לבלóg, לא לא צהוב. לא רקומ לא חהית את זה. התזعت לא? אני לא ראייתי בלóg אבל ראייתי אבל reveil mir am iptacht der schähen bio zurück aber kachanasim aber aber aber sie auch aber bloch der stadtbau weil doch kicken בלילה, entzmann, dass haben גם malchor bei laila bei ihrer hato na na da ist schon mirusar damit also וכבר גמרו לאיזשהו מקום, היה להם מזעבלות והגברים, לפעמים גם גבדים בצד השני שראיתי, היה גדל שמה של בחשמל. אבל הבנים עשו אדם עם איזשהו ככה שהחשמל אליהם ועברו לבנות. ביאחד אכוס שמה, הלא שמה דבקה, בדוקה תקסטה. בנו, בנו מי מי קולחתי? שאמו יוגאמ? לא, הם היי הם יוגאמו, הם עתלינגים, זה וזה, זה זה, יедер גבוּ, שם את הדומה, דומה היא גבוּ, שיא יедер, וההימ תחัด אינידר, וההימ אשה le lágy és jelentő, de semmá, dolgát éreztem, ahárban semmá, ha én nem csatoltam, nem volt csatápa, de ma a Michelangelo, a leghaladó, a kunám, de ezt sosem adom el, de van én, van, de hát, de a, a, a, a, a, a, a, a, a, ומצאו שאף חודים, שתראו שעבדו שם. שיש כול, אציה. ולאם זו? אבל לא יודעתי, מצאו או לא מצאו. ככה, אנחנו לא היה... אף אחד לא שם, לא טלוויזיה ולא רדיו ולא שום דבר, לא איתון, לא... ככה נהיה, חתיכה נהיה, אולי, בלעיניים. לא זה משהו וככה זה לא ידענו כולים, רק תגע, היה זמן מה בלילה, והיה זמן מה שעבדתי מ-5 בבוקר, ועכשיו עבדו בלילה, אז הלכו לישון, ועד יום מה שהיה, ואחר כך עשו פעם היה, שעשו ניקוי את ‫אז היה צריך... ‫כל אחד מה שהיה איזושהי חבילה, ‫ואני עבדתי במדבר, ‫אז היה לי זוג תחתונים. ‫היה לי... ‫היה לי אפשרות לבנות, נגיד, ‫תקור אדמה, תקור אדמה אחד, ‫איזשהו חתיקרונורבי או משהו כזה. ‫אז בדחתי מהמדבר, ‫הבנות בדיוק היש ה-SS שמה, אז אילו הייתה כל היום, רק הלויה הזאת הייתה. אז חלכתי לבלוק הזה, לתת להם קצת. אז אבל בכליסה עמד שאיזה שוטר, איזשהו ברחולה, מה ששמרה, שממכנס, אז היא תמיד באיפה שלי,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 vi vet någonting om det låter verkligen skönt att gå med människor och skrika och ta bort alla de där låjorna stämmit bak himlen goda ni och vi gjorde det någon mer efter på kortet lägger jag kanske så jag då någitselajer och så jag är uppe alla när man kör dåtan אוטו שקור לא קחת משנשים אני יודעת מה אני ייתתי כמו בשורה בשורת שמה ולא כזה לא ככה אני בידנו ברושם בטח יגלו נשבולחים ותייש נשшими נו ידענו שרוחים אותה גם טובים זה מה ידענו יום אחד גם ילוקים אוטו ואנחנו בראציים בخميس ‫ברחנו תחת המיטה או איפה, ‫שפחדנו שלה גם עונה אותנו. ‫העוזרות גם כן נתכו, ‫אבל אותנו לא נתכו. ‫ביום אחד, אילו בבוקר, ‫הקאפו הלכו. ‫היה שם, כאילו, כאילו, כאילו ישיבה. ‫אז אנחנו סיפרו להם ‫מה העבודה שלהם היום, שלהם. ויום אחד זה היה בדצמבר, באים מהשמירה הזו, מהשייעור הזה, אני יודעת, יודעים את זה, לקריאו את זה, אז אמרו חבר'ה, חדשות. מיום והיום והוא הלאה, הטובות לא Поляния якай Поляния Россия. Ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, של הרוסים. ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, הרוסים ээ, ээ, ээ, ээ, זה ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, Vás bavu Ungarín, škájelme Ungarín, že? Ze asu ak na tom babokem volím lávoda, jo, dívky lovat mi, mi dívky no, neberi mě z ně. že kvůli, jež už je, tu sím odmát, jom jomájmu, tu sím ich nesu, a zákon, máš je níšaru, od, transport dehogy egy jó mánhalat, de egy ilyen jó színhez a nyers sem az, az akkor tanul észikampenészésű, aki a pátuak, de valóban látványa szerint nem bír, keno, ha akkor ha akkor mi szállósámban magzani mleim, hogy oké, a német nem is érdekes, hogy a lószem nincs a szülő, az amúrna halm לקבנו גם שלחם שלם בדינה כזו חתיכה גדולה בדינה זה אבנר גרינה והומשאו לאכול בדינה צובה לקבנו גם יחלה ולכל חוקים קופים אבל אין כוח לסחוב את זה אסתת לי כבדה טובה אין לי רושם מזה مبتدأ התחתנה והלכה, והלכה היה שמה, איזה אח. אז אמרת את, וייגי, מה לעשות? לזרוק את הסביחות או את האוכל? מה לעשות? יוטט אנחנו לא יכולים לעשות, אז חוב את זה. אז היא אומרת, אני אצחוב את האוכל כמה שאני יכולה, ואח תזכבי את הסביחות כמה שאת אז שתי סביחות ישארנו, ואיפה אנחנו אז נכסה עם ביחד. וככה היה, זה היה בחודף, בינואר. וככה הלכנו יום השלישית, לילה יום, הש... יום השני בלילה, להוציא אותנו איזשהו חודבה. זה איפה פעות, יכולים למה זה? רפת. רפת כזה. זה היה ברפת, אבל היה די קרש. és ilyesműs szama Gábi, mert mi szer ha egy maién, akkor beépülőreken pedig el, az a nő, egy dátum és ez ez ez ez a láger, ez a Gábi és a babazuka kapom el, ha bajt állít mint a Grúya. Az a, szóval beéptem Bulgára, Holland, én tetszott abszub, szarpar, az hú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 ‫אם זה גם כי היה לא... ‫לא, לא, לא דחוק מבלקנו. ‫ואלי אני לא אגבית עם שמאס, ‫אז הוא אמרת, ‫אוי, תשמעו, אולי, אולי יש פה יבד, ‫כזה מה שגודם, ככה וככה. אז הוא אומר, מי את ככה? מיה? ‫אז אני, אני אחות שלו. ‫לכיל ישר, ישר, בבלוק אחרון, ‫עד מתי אתם תגיעו לבלוק אחרון, ‫ואני חסון קרבים. ‫החיילים, יש, כל חייו היה כלב. ארבע חדכם תגיעו לצריף ראשון, אז הוא יגיע על את החלון. אז אנחנו הולכים-הולכים, lo ארסס לא ממש שום דבר, אני ראיתי את אח שלי, הוא לא ממש שום דבר, נתן לי... גם כשדיברתי עם... מה לחלון, כן, אבל הוא ככה... היה, את יודעת, הוא היה... שהתעלם מזה. ופתאום אני lof dat doet zich maar hier maar hier zeggen die kudam als er naast elkaar maar dat is niet best of אבל אני שם היה מלא, לא היה מקום, אז בכל מקום יותר קטן, קמפין. אבל אנחנו לא לחפש, איך הוא חפש את זה? אז הוא גם כי יש לו אותו סביבה איזשהו מקום, באיזשהו הולבות, באיזשהו זה, אז הוא ידע שאנחנו עוד גם כן... אמרו לו שהבנות יושבות, כל כך בנות היו שם, הבנות פה, אז לא הוא ככה הוא נשאר תחת באותו עורבה, והתכסה עצמו עם קש. יש ערון עשו את זה, גויה אחד, גם כן, וישבה על ידי ישנה. והיא ביקשה אותי, תכסיב אותי טוב, תכסיב אותי טוב. ואז בבוקר רמצו, לא גאילו אותם? ונראה לא סיפרו כמה יוצאים, שיוצאים אותו, ואותו תנספות הלכנו Lobatko. Ott volt olyan, akár belágya kiváló, akár kedvet kap a tojásra. Az olyan, az olyan, olyan módon, módon, módon állítják. Az lóidásnunk, az olyan, én sem poláljál, de az olyan, hogy a szelest mi hoztuk, hajdon megkoszíts. De volt egy kámi, az kámi más, mint a lakóban nem rakképetált, birkem. Ad שם גם כן עבדתי בויית חלה במדבך. בויית חלה לא עבדו שום דבר, אבל כמה שם אנשים גם כן נפלו כמו זרובים. ומפתדו. ובארגים בזל בצד בצדה? בצדה, אחד, עם הנור. לא היה לו כוער ללכת, אז אמרנו לנו להוף. ושאולנו, זה נרוץ ולא נסכל קדימה. ומי שלא, וזה מה שהם רצו להרוג, אז אמרו, אתה תשאר פה. ותגע, אנחנו, הקבוצה הייתה כבר קצת יותר הרוג, אז הוא ירע בו, וזה, וזה. ונשארו, אנחנו מצארו, ולבן לפנינו גם היו טנספורטים נראה הלאה. אז זה נראה כמו, כמו נגיד איזשהו אבן או איזשהו... צפור כמו ממצו, אז זתקו אותם על התלה הלאה, התלה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 אנחנו חייבים לחופש ב-20 באפריל, מה ב- באפריל, אחרי פסח, אחרי פסח. ואני שחשיתי בתיקוס. ולנחנו פתלובה, באתתי במיטב חשון ירק ירקות. mi történt a kótet a kolajtár kótojázzat mások hajászomakko súlhanaró volt tehát a súlhanz az hát nem más, mint egy vív manipuláv, hogy elnyúzni, hogy a lényről észlelőzök, az amit a súlhanél hajáb hajával foglalkozott illetőziket a reggel os, de lehet a pészak, a to pészak nem a tápi néhány emberot, vagy egy kótyot illetők volt, aki hajával ért el, lehet לא אחת נחם בגלל שזה הפסח או בגלל שאתה חולה? לא ירודי, אני בצחומה ובעבודה רציתי ללכת, עכשיו ידעתי אם ימני אשכה בבלוק במיטה אז בא משהו ביחדו ואותי תקר, זה כולם היה, ובאתי בביה בנו לעבודה אז הבנתם הזה מה שנשארו במיטה חולה כבר לא מצאנו אותה, אף э э квадры хабгота бешаловая кэмат до дём бенбелсон хаята ле легопот исро хая машо везе ка маторна марказе татазе талу лисо ле шрота на ква э азамат ишкипит кеца и мишу ябоас а такунит на наетат лаку в аз с каха бибиули о хэлвайо готи на נא קטיה תקפיש, אנחנו מתכבלות במטבח, וניבח מה שאבדו, אטמו לי בצד מDataContext. רסה, אז בוא תקפיש, לשני אבל את את בת המטבח, לא? אני עוד שמענו אבדתי בבית, נוער זה קালো אבדתי במטבח. אז זה שאת חת, אמרת, אמדת את נקוני כינו את הידקות. אה, אתם אתם ניקיתם בחוץ וזה המטבח לוביש, זה מי פה? היא ביאhed, אג'เดלט, היא בנו. יפו נמנא קימית, תanya דקוקה פורה. שראק רופק, זה gadol מי, מי איא, מי אשם? זה אדואס, יוואצ. בקולית, דקוקה ילו קולרביום. ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, خیلی که چطور مراقبه زهی فزهی که ممکنی ما سه و تیپ می‌سازیم. و آخریه، و آخریه از تیپ‌های سازه آباد که چطور از کیباتی ضعیم برکنار می‌کنیم. ماله این ضعیم هست این مناسبت. هنوز به دوخت ito my allemande haben hier atam petkhot kot petkhot va ze im jadu ze od mart tvar i soba mil khamara jebela to se nik nesudam shamah ni po a ze no jadu rusimobil jo apakhet ta po amerika amerika Takže když když Německo, když už se chystal, že taky Německo, že Berlín, že Měrkaž, že SS, že důležitý lout, na to u něj těžké bráct někam, někam je, že jsou když jsou když jsou když jsou když jsou když jsou Asi asi asi se silkuje jež miliony zeb, jakoři, asi asi se silkuje to, kde je svážadí, že my svážadí jsme, jinak no, teď kolik ještě do banky jsme svážadí, אמיר הייתי מדי המסעים ומה לעשות, זה כואב, זה מולת a גרעייה, גרעייה. אז הונגדים באו רק ארבעים וחמש. ארבעים ורמש באו רק הספורטים והונגדיה. אלגנטים, עם קובעים, מילים, עם זה, חלק. הונגדיה. לא, כולם נדעי, אבל הדיית הספורטים באו ארבעים וחמש. בהם פנישרו ימיה ילדים ימיה גברים ימיה באלים ובידיוקי בלו בקיבלו לAGER מול אמיד ברכשרנו אז גיבר רק את משה ברכשרנו בקצר אז אמרתי שמי גיבר ידיש את אמיד ברכשרנו אז לי פוי יש אוגדים לOPEN. תבימי משורש שומר אז הוא, הוא, הוא יתנד לך לכנס. So, אז זה איפני יותר על אביו איפני יותר אבל לא גם לשומד, גם ל europé, ל europé, הוא יתן לוחמם. אז כשהבמה היה, לא היה ליה לי, ליה אז, דיכנסתי, אז הם, הם היו מאוד היה, אז היה, אז זה זה אז זה היה, היה, אז זה היה, אז זה היה, אז זה היה, אז זה אז az ma nie pola słowa i ile szum dabar ke satt na ja toalet ma sheyesli cuz mize ile szum dabar a doktor wal natalia ta na ja toalet stegha bilot kai natali az az ma nie pola słotim ze al ifu ze koi ti sut et jab i se chuchava ta szlach ze ja se nachrzwe a kak i זה a hajásodak, át a vélbe mit bár, ulla és a csarudák hasadtam bátya, az a kábeloszta moedze, az a menny, menasszé, magárdba volt el a tojom dolgában menasszé, az a, hogy li hajúsama, vagy a hajásadéket a homer larsib és súr lóció maima sorcib, az a, hogy li, de maim hamimhívómi a mit a <tot> az de számomra ez egy érdek, és én itt rehetek. A videók, most ameddig istáklózom, amikor az SS-ba, amit is utána, a videók, amikor a bára kám vagyok, a mai ma jön, lasod, arról lasod mikor. A videók, hogy a négyek azt, hogy érhet, hogy a gadelet szám lev jár, miszerint a guma a téna. se éjszak, vagy že vlastně jsou odstájí, protože to je těžké, protože samozřejmě, ale sakra kázet, protože vlastně jak ty dělat musí, důvodat káma, že sestříci zapáti, jak když padou jata, jít do hotelu, sádovat, dojít a lácti důvodat na hajalí, jak když kajtoráti. že že hajá, že hajá, že hajá, že hajá, היהו א א א היה לי מה אומרים היהו בלשvida מקור马克ום, הלאחנו על vodka, בנו ל vodka, פיתום יש כמו בילחמא, ציפ ציפ שפ, אקходим. אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? אז kuram shakhav shavla nispa kadodig yalen und ich mag sagen ja kadodin o o reagieren an und aber wir ze bete ich nicht das so angelegen noch haben wir schon 3 4 schot lo yeter man hat noch eine kusim karta tak tak per entran la pasma mas no a las altres s'hi es parla sama malim va nata hanuar va sortar en moda és passen a jeripoteder que van sortaríem que en un parmaïnle va ser de laïla la maharad als ben acabem els nesu bata angles als bemet inte que tot que tracu ele hem bete que ma shaia la hem nata lanu que היה לפני ידו של סבים, אז אז הם ידילו יתא, כולם מחסנים. את כל האוכל, כל האוכל. שהיה שמות הדיי בהחסנים בכל الدولתם, היה מחסן אחת הדור מחסן את זה גם שם מחסן. גדול, גדול לכל המלכים. אז הלכי ממלכים, עשה אצבעות שמלכים שם. אנחנו לא מקבלים. יבוא אבירון מאנגליה ובבוקר אנחנו אבל במילוס לאהמ אז, אז בבר, אבל בחוסר בבוקר אנחנו לא לודגנו, ומשוםari, ואנגלים גם תקנו לודגנו את זה. וצרנו harassed בחילול עבודה. אבל חמש, הם, הם, הם כמה לודגנו כמום, לא יוחלחנו לעבודה. אנחנו מביאים בשעת של עבודה. אז שמה כל אמיד כל יאבק בגדים, אל גזב בגדים לא על כלישון, אנחנו הם קיימים, על כלישון, שם, ישמנו, לודגנו שמי, אמיל חמה דגמן, הגדה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 בהיום לא תדגישו ב' אבל אני עליך כל אחד, כל אחד לא יכולתי לגלות להם. ב'TEK' הם בוחרים את הבנים, זה אכול הם יכולים, מלהים, ימים קלים, מה שחיים, ומה שחיים שמא יבינו, מלהם כל אמיבר, אמיבר. נסענו <אז> מה, <סיע> נסענו שם, נסענו לכאן, נסענו לכאן, נסענו לכאן, נסענו לכאן, נסענו לכאן, נסענו לכאן, נסענו לכאן, נסענו לכאן, נסענו לכאן, ואז האנגלים נראו, והבילונים אחרי הברגה בילונים, והביא הכל ברים, הביאו, אז קודם אנחנו היינו מלאים עם קינים. כל אחד היה מלא קינים. והסקת היו כבר קצת סעדות לכולנו, זה כבר שנה, כמעט שנה, אז אבל היו סעדות אז קודם עשו, יכולים, חיתוי, חיתוי, וכל אחד היה צריך להם את ei mas subcovitu a gri hierarchi ta sa vitu gisi a sciblule e timpul cumsa smert colac cumsa el va nume mașeba inemedi membetonim ca colmenii în basard mi rapotim se cumsaut cumsa pasat cumsa cum așa ești cu cumsa otacol e v etlehas da ha ca nisaia mohan nu Anéki bárt egy bidejük kocságot, a náni járakot. Itt kifutták ott. Ma azért, hogy a kollégák kibép kocsain, vasárkocsain, indulagién kocsain, vagy oda, de ma, van néki bárt egy rakettázat járakot. Láhazája, hogy mászott el, kalyászja, de hát nem, semmi lóborchímik, semmi ló, lóbusz taklimán ott nem, ott nem זה היא מזל שלי. אותו חודש, על אחים, יתחילו, על, מה שא, בנאדם לא רק יש שמע, ישום דברים, ישום שמים, ישום בשמים, ישום דברים כאלה, קדמת, מהי מזמן קדמת, קדמת, קדמת, נפתחו חמונים, חמור, יום באחא קח אקו לקבדים ליגנוב, בודישו על, על גרמנים, וקמנו, נגיד קבדים אחים טובים, לא חור, לא זהה חור, זהה ימazing, מצההי כמה הייתי שוקרת, אז, זו בשרון דב, אז, אני, אוקה רישום, hayayerekot, באחא, קנו מה, יש, היבי, was hatte auch Helene Mibach Maschinen, Video, Auto, Dirku, aber hatten uns schon mal so wie ja לא היו, und אנחנו mar germanen lo ga den elu etha zwei etha mach nur zwei iot hayu moad dot yapot sham madu zwei zwei sama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 מה שראי הוא בנת מהמחסם והיא בי לנו, לכל הכי טוב. אני משאלתי לחברות, היינו שתים וסויר חברות, מה שמי שהלכנו למטבח לבשל. אז אני משאלתי רק אז אני רק तो ये ये बोलनो को हासिल हो गए ये था होटल कसकिम एसिडी मि इको देन कतान तफेयर तसेत वो द ब्लॉक बट अनन द वोकेटेड इको देन था परम एटा रेंट चला पर अमलिए चलो पर ये तो दी वोहे फुनोद तले तलेज मशोखर अबे Also, eu dizego e Vila do Chalemo, herce, portanto, será que ele poderia depois ir junto til Chalema e para Buxar, que que chama chatos azar de pessoal. Aí nós temos essa pessoal, ela vai nem bichado da pessoal, já chegou já andeimar que tem para o da envio a coroa sacerdiga, a mãe dele, hebben we een belzen wat mag אבל aan glim aanm אנגלים... aan glim dat ze aan glimha je niet zo neem als je niet net zoe. A dit zeggen dat A méik egygy ha semá ha dérod módjaport, han bis din מכל mecherula ha mikor ac ha haja a מכל Ha mis dinlekor mékon doppa hajusamán sim. A mikor á ‫וקיבלנו, ואני קראת פה ‫לא ידעתי, איפה נותנים משהו. ‫הייתי מחסותה עובדת במטבח, ‫ואנשים פה קיבלו מין, ‫פה קיבלו, אני יודעת, יואב, ‫ואן, עשיתי לעצמי אחר כך משמיחה. ‫עשיתי לי מעיל, לא, שמלן, ‫ומעיל, עשיתי לי, שמיחה מצוינת צמח. mesenata tem para de também para sair ali eh de verdade mas cheio com tirar 5 cigarro tá depois uma. Baniam na carte da cigarreta, mas de a se no hayar de pegar cigarro. Os cigarros não tem no A deveti o do lanço da que a od na tatimi cigari otaj. Ja dati cigari ot ze mashu shale kabir. Ansani bemet kero pokaneti skuntsabe pokaniti le dzizena la Mi papala cigari ot hayot na a shi khol be זה צהוב מתי מתי יקרה? זה צהוב. יש אבישור דנק בברלינס, בברג'הרקה. הרי nu, no אני, אני לא התייבד בברלינס, ה'ב' because there are transporters from Slovakia, as as I'm, I'm not a capital. No, but it's not, had been a short time ago, had been because toda... that, no... there are guides, there Hájál itt a hajték, ahol a szörővel lehetetleg ott hidába. Hát végül sem, És az újra már valaki átmáta, ezért itt a kél, ha előjámlék. Na, ők, ők, nasu ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők, אז הוא תנס פותל חוד. אז אני גם קנית את זה. זה את זה קנה בבעיה. זה שון אפרה. אבל אמרת שחזרת הביתה? אני לא חזרתי הביתה. לא כל שום עד פרק. בפנים פרק. פה לנו קנו לשבוע. זה שון. זה שון בירא פשיגרנו. פה מתה היגנו לבלד. אתה דמי ימיגאל? זה זה אני אומן שים את היבוא. אני לא נביחת. בד אז wij doen het azo wij zijn op een shama dagsmanit van de week ne roshevat de shoa zo wij dit gedaan de kapes want we hadden wij hebben versteven wat goed in was zo ze dat kwam hij dit hoor al schet gebracht maar loyada loyada de kapes die ooit het toch van dat היום בו גר גרמניה, אבל קצת שם, מישהו, אז מישהו 35 לשושים וחמש באוגוסט בנו לגרמניה. אז זה פח, פח איתך? שם כמו ירק דולר של יהודים. מכולה, אירופה, מכולה המחנות. באמת, באמת כן, מכולה המחנות. איזה chodíme k odtoka životu, že kdy možná kulech chodí až už je to skoro joint nebo unra, i kdo je to zde kvalt, אנחנו když je chodíme na Núhán, že ano, chodíme, ano, chodíme do Londýna, po Berlín-Berlín, ale chodíme no sím. A já chodím z na velo ja dano šest a pół ściana haina do ściana balansbert aus dem bild und dann wir odan ulano sim w ogłąd odana bazę na pać do haja ma się do beta no a sim hayu kszudimi ma merkez odana az לא רצו אותנו ‫בחמי מקומות, ‫בחמי מקומות היו משהו, ‫טרנספורטים ככה יהודיים, ‫לא היה להם... ‫לא היה להם לנליגיות, ‫לן ללכת. ‫אז המון הם נסו כה ביתה, ‫אבל לא מצאו אף אחד. ‫אז אתה כבר, איפה מה עושים, ‫מה יגיעו, אז באו למקומות כאלו, ‫איפה... Ha mi is tázd, de mi szád az. Ék nem típénkéssel, csak most elöljedett, hogy jelentni kezdett, úgy hajják kezdett, hogy grúsho hajjali, és apa. Ha a slomo, olyan hajjal, az szakkéssel, ungari évet, cseh évet, romani évet, ez, az eholo hajából, veteran szolohajából sem, azok már magunkba Budapest леб ки я ке я шева дишон ки барти но в праг гаварже ах в сега шах микта та хата шхена шела хер муги буда я шана майта оже но се ви ичели та כי מותר מזל שרגה, הaightה גרה, הaight שמענו תחנה, הaight שום. והאך של אבא, והאך של אבא היה קשה, קשה מאחיותיו, שלוש אחיות, בologna קינה, בologna במעלות. וההוא ידאג שהק actually אני גמור ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, אבל אני כבר הבאתי לו דרישת שלום מהם, אז האחות, זה היו שמה שלושה חיות היו, והם גם ינבדו איזשהו משרם. אז הוא אמרו, הוא ידעו שאח שלו יחפש אותם, אז אני אגיד להם שעוד שבוע בטרנספורט הם יבואו. ואז הוא פוגש אותם? אז הם יפגשו אחר כך, ואותנו אחרי כמה ימים, אני באתי לחברה שלימה, also also la kota no lezašu ma kom ma kom batua kwa bvepo je halo meland 45 avgust ad 49 badu reina blo mets 49 after mets pet pet sa she na so so sa greb ka sa hena וזה... זה מה שעבח. במחנות, אתם איך... אתם ידעתם מתי זה חגים ומתי... מי? תמיד הגבלים ידעו לפעמים, ולא גרח ידר היו שוות... זה היה לכם כשרים עם הגבירים, כל הזמן. גרח הגדר, היה גדר של עדוד עד כמה... כן, אבל הגרמנים נתנו... לא נתנו לכם לדבר איתם, אז איך... זה היה גדר ארוך, גדר היה עם חשמל. אבל už jak v יש, ješ chci už máme šelohy jako šmál, ale harmonu naplouháme tu. Když jsou, když jsou, když jsou, když jsou, když jsou, když jsou, když jsou, když ו... ואני מתי עבדתי, מתי עבדנו הרגל קרמטוריום, זה, זה היה שם, יש שם, בסדר. קרמטוריום, אז גמרו ממני את הנליים, תחת הראש. והלכתי בנליים הולנדיות, והיה ש... שלך היה עוד מאוד עוד. אז... ו... וזה מאוד ואז פחיתי שאני אין לנליים וצריך לכת לעבודה. ואז לא כעשה, אתה נתן לי פליק. זאת אומרת, לא פחית מתי, לקרו את החודים שלה, ועכשיו לילה, את פסוק נליים את לא מתביישת. אז הוא אז מה לעשות? איך הולכת בשלג בדגל? אז הוא אומר, את חכי. היא הלכה Ja, jeszcze dane do telefonu od dot chama ale jak mam to do mnie posłać <pair> bo ja ja sama że hać tu bo zelu by tam ale muszę tak chcę jasne na czujka a tam idzie no kierwa się do że że do w poraniu bo tak i to jawno kapacze a z aha ובדענו בלוק אחד, בלוק שני, פתקנו כך על ידיים, ושמו את זה בחבילות גדולות, והם באותו בו לקח את זה לגרמניה, את המכונות, לעקום עליים בלוקים, ובלוקים לעקו לגרמניה. ועברנו שם, זמן מסוים, לא זוכרת כמה לנו לשבועות וחדשים, אני לא גם עבדו, הם הולידו את הבלוקים. והם, מה שסדקו את האנשים, ایم ابدونه دادنورد. به خاطر این اخنستی لکه ما تورو میشته که ارزانی ره. زیرک موتانورد، پشلوش تانوردیم و خدا را خواهیم. که موتانورد خورپود، و خواهیم یشم و ایم لاباط کرده. و فشار کوچکی روی تا میتیم میخوادش شنی. ماش. و از میخنی سوتم؟ نیم. میخوادش یه ریویت تا بود. و هم حالت سیفیم لکه هاتی روی ‫וכמה פעמים קרה שמה שעבדו שם, ‫בחורים מזכנים, ‫אז מצאו שם... אחד מצא איזה אחות, אחיות, ‫והוא שם אותה בתנול. ‫והוא אמר, חרום, ‫היה מישונה שלנו, ‫הפוגענו לא דחוק, ‫והוא סיפר לנו הרבה דברים. ‫ואני הלכתי, ואני באני, ‫הדעתי שמה יש שם איך עוד עם ה... אפר? לא, מה שנשאר מהעץ ה... פחם. פחם. היה ככה דבור. לבן. ואני הלכתי לוח, הלכתי ברגור את זה למטה. אז הוא למעלה, אם הוא עובד, אז הוא התחיל לצוק, יידיש, יתחיל לצוק. מה? אם פה את הולכת, לא יודעת על מה את הולכת, את מה את לא יודעת. אין לך מוסך זה. שם, אבא או אבל, אתם מים שאלם, אבל ימים שאלם, נכון? ו, אז אני התפוצט, כי זה, זה, זה מההידומא ש, מי ש, אציו, בזאת, קושם. שמהו, ביזה, מה יום אחד, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב,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 A רוסים נקולתם לרוסייה איך עוד אם זה סגרו אותם שם על הרבה כבר סעו עניו דעת מה זה היו שם על הרבה זמן אז נשארו שם על המקגר ירמנים מה שם היו עוד ואונגרים היו ונענו היו עוד ‫היה עוד מלחמה, ‫אבל במקום אחר כבר לא היה מלחמה. ‫זה רומן, כל הארצות היו פה פרפורשיות. ‫רק זה צרפה לרומניה, לונגריה, ‫וכל היו פה פרפורשים. רוסיה, כל היו פרפורשים. בגרמניה עוד מה שהיו... ‫הספיקו עוד להחזיק את Nesek, hát olyan volt sem sem nesek, és e, e, abrússam a jahudim, e, na, na simához ott e, e, jött érkel ott, várjunk, e, mire abrússam.